خب اگر تا الان کانال ما رو دنبال نکردین سابسکرایب نشدین پیشنهاد کنم همین الان این کار رو انجام بدین با زدن روی این آیکون و فشردن اون زنگوله شما از آخرین اخبار و اطلاعاتی که ما توی کانال اون به اشتراک میذاریم زودتر از بقیه خبردار خواهید شد توی این ویدیو قصد داریم در خصوص بیت کوین رایگان با هم صحبت کنیم از کلاهبرداری تا واقعیت اصلا بیت چیزی به نام، ارائه بیت کوین رایگان ما داریم یا نه خب خیلی شاید با این واژه طرف شده باشین یا حتی اصلا گوگلش بکنید یا تو یوتیوب بزنید بیت کوین رایگان میبینید یک عالمه سایت میاد ریفرال میاد ویدیوایی که در این خصوص تهیه شده که آره داریم بیایید مثلا ازش استفاده بکنید ما خواهیم ببینیم اصلا واقعیت داره یا نه و به خاطر همین میگیم از کلاهبرداری تا واقعیت بیت کوین رایگان با هم ببینیم خب مطابق معمول ما یه فهرستی از مطالبی که می‌خوایم براتون ارائه کنیم و در اسلاید دوم بهتون معرفی می‌کنم یکی بحث تاریخچه است تاریخی که خب بیت کوین سال 2009 همونطوری که بارها بارها تو ویدیوهای مختلف مجمعی که براتون تैयाر کردیم بهش اشاره شده از سال 2009 اومده شروع کرده ارزش شدن ماین شده معامله شده و تا به امروز هم می بینید که این کار ادامه داره و خب همونطور که می‌دونید تا سال 2140 هم آخرین واحد بیت کوین ماین میشه و دیگه این 21 میلیون ماینی که تا الان انجام شده 21 میلیون کلا کل ظرفیت ماین که در اون موقع به اسمان میرسه الان هیچیز بود 18 خورده ایه که تو ویدیوهای مختلفی که برای تن تحقیل کردیم حتی بهتون گفتیم که کجا میتونی تعداد این ماین شده هایی تا الان ببینیم که تو سایت کوین مارکت فکر کنم تو قسمت دوم ما به این مسئله اشاره کردیم خب این تاریخچه ای که از بیت کوین میدونیم چه کمکی به ما میکنه این کمک رو میکنه که وقتی که جریان پول به وجود میاد جریان ثروت که به وجود میاد یه سری آدم هم که از این وسط سو استفاده کنن هر جا تقریبا پوله این اتفاقات میفته خب تقریبا از همون سال و زمانی که به صورت خاص این رشد خوبی کرد بیت کوین ارز میکنم آدمایی که دنبال گرفتن یه گین مفت و مجنی بودن سرکلشون پیدا شد و خب تو با وعده وعیدهایی که دادن سعی کردن که توجه مخاطبشون به خودشون جلب بکنن و یه پولی چه در قالب ارز فیات و چه در قالب این کریپتوکارنسی ازش بگیرن و بعد این مدتی میزنن به چاک و تمام پول مردم رو بخورن برن و تعدادش بسیار بسیار بسیار زیاده. خب یه روش متداول از این روش های کلا برداری روش پونزیه احتمالا شنیدین من در ادامه در خصوص این مفصل با هاتون صحبت میکنم و اینکه روش های دیگه هست مثل مثلا این روش های شبکه های هرمیه که البته احتمالا میدونید تفاوت پونزی و هرمی و تو هرمی یه محصول میاد یعنی یه کالا یا یه خدماتی رو بهتون وعده میدن یا میفروشن و میگن شما برای چهار نفر دیگه هم بیار تو این هرمه که والله چیز مثلا بیاد زیر مجموعه شما بگی قرار بگیره احتمالاً شما نمونه های مختلف اینو تو دیدین چنتا نمونه کلاهبرداری بزرگی هم تو ایران بوده و خب بعد بهش دقت کرد ما یه مجموعه ویدیویی در مورد های تو حوزه کریپتوکارنسی آماده کرده کردهیم ای من این بالا براتون کاردش میکنم پیشنهاد میکنم حتما اینا رو ببینید بعضن مواردی هست که میان میگن که آقا این کارو بکنید این کارو بکنید و انقدر گین میکنید، شما رو کاغذ حساب میکن می بینه او چه چیز جذابیه ولی وقتی که وارد عمل میشین می شما رو درگیر کردن ریسورستون استفاده کردن نه آخرم چیزی دستتون رو نمیگیره به خاطر اینکه درگیر اینا نشین و حتی معا ازتون یه پولی هم میگیرن و تش میبینید که پولتون رو میخورن و سرتون کلاه میذارن حتما توصیه میکنم ویدیو ها رو ببینید. خب پس یه روش هرمی داشتیم که اکثرا باهاش آشنا هستین یا یک بار اسمش به گوشتون خورده تو ایرانم چند تا مدل از این هرمی های بزرگ اومده بود و روش دوم پانزیه پانزی دقیقا میگه پول بیار و پول بگیر و یه جا یه دفعه میپیچه میره بریم ببینیم سیستم کارش به چه صورتیه این بابایی که این عکسش اینجا میبینید یه لبخنده هم زده این چارلز پونزی سال 1903 از ایتالیا به امریکا میره تو گفته هاش اشاره شده که وقتی که اومدم امریکا یه دلار تو جیبم بود ولی رویای میلیون دلاری توی مغزم بود و خب این بابا از طریق روشی که بعدا به نام خودش هم نامگذاری شد سعی کرد تأمین منابع مالی کنه یعنی اومد گفتش که من یه سود قابل توجهی به شما پداخ میکنم یه سودی غیر متعارف با سودی که مثلا بانک میداد یا از تو استاک مارکت میتونستن مردم بگیرن یا اینکه حسابی میدادن کسی با این پول کار بکنه این وعده همچین چیزی رو میداد خب یه تعدادی آدم میومد جذب میشود میخوام سیستم کارو بگم ببینید چه یه تعدادی آدم میاد جذب این میشه همیشه هستن از این آدمایی که میان و درگیر این مسائل میشن بعد وقتی که امجز شد خب میبینه اپول خودش این چارز پونزیه اگه مثلا صد واحد بهش ازش پول گرفته میگه مثلا من ماهی ده درصد بهت میدم مثال اینو ده واحد از اون پولی که ازش گرفته بوده به خودش بر میگرد این طرف کف میکنه آه من ده درصد گرفتم میره به چارت دوست دیگهش میگه اونا هم پولاشونو میارن همینطوری این ادامه میده شما فکر کنید اون دوست اونم سه نفر اول میره به یه سری دیگه میگه یه تعداد زیاد میان زیر مجموعه یه نفر دوم و همینجوری ادامه پیدا میکنه تا یه جایی که این هرمه دیگه نمیتونه میزان سودی که از مردم اپولیکام مردم گرفته بهشون سود برگردونه درنتیج یه دفعه کل هرم از هم میپاشه نمونه بارز این کلاهبرداری پونزی با اینکه میگم این از سال چی بوده 1903 رفته امریکا و از همون موقع این کارو شروع کردی چیزی بالغ بر 120 سال پیش این اتفاق افتاده قبلتر از این هم این کلاهبرداری بوده ولی و گریخته بوده این دیگه گندش بوده که تو امریکا زله تو گوش همه رفته مثل توپم ترکیده به اسم خودش ثبت شده صد خورده ساله که این داستان داره انجام میشه و جدیدن مثلا اول همین الانش هم که هست شک نکنید نمونه دارم براتون تو اون مجموع ویدیو اسکم گفتن و از همه جالبتر این که تو همین کریپتوکارنسی کوینی بود به نام بیت کانکت دقیقا بر همین اصول استوار بود میگفت من سود میدم باورتون نمیشه یا شاید الان اگر بگردین شاید بعضی جاها اون ویدیوها رو دیده باشین یه تعدادی آدم که همون سرشاخه‌های اصلی بودن که اینا بالای میلیون دلاری بردن چرا چون هی رو آوردن تشویق کردن هی نشون دادن حسابیشون من انقدر تو حسابم بیت‌سی دارم بیت‌کوین دارم بعد تبدیلش کردم تو دلار خونه لاکژری ماشین لاکژری نمیدونم همه چیزای ویژه رو برای خودش نمایش میداد و بقیه تهیج میکرد به اینکه بیایید مثلا از این ریفرال کد استفاده کنید و وارد جریان بشیم. این مستاق واضح کلا برداریه. حالا جالبه این آقای چارز پونزی که سال 1920 دیگه تققی داستان در اومد و یکشو گرفتن بر اساس داستانی بوده که در رمان لیت دور دوریت در سال 1857 چارز دیکنز نوشته اومده عمل کرد. تو اون رمان دقیقاً همین ساختاره داره توضیح میده و جالب‌تر از این آقای پونزی ویلیام میلرد 1899 هم همچین کلکی رو زده و کلی پول برده این جریان حتی ادامه داره فکر می‌کنم توی رومانی بوده خیلی سال قبل یعنی خیلی که در 1990 بوده که یک بزرگ در سطح ملی انجام میشه و اصلا کار به جایی میرسه که شورش میکنن مردم و اصلا یه اتفاقات عجیب و غریبی میفته که توی یک دیگه من براتون اینو کامل توضیح میدم و خب ببینین این جریان هنوزم ادامه داره چرا؟ چرا همیشه میگیره چون همیشه تمام وجود داره چون همیشه یه سری آدم هستن که دنبال این که سری پولار بشن راهش رو راه بعدی انتخاب میکنن چرا باید بیاد سود غیر متعارف بده اینو همیشه تو ذهنتون داشته باشین چرا باید بیاد بیت کوین مجانی به شما بده بیت کوینی که همین امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم چیزی حدود حدوده چیزی حدود 120 میلیون تومان قیمتشه ما نمیگیم یه واحد بده هر بیت کوین چند تا ساتوشی 100 میلیون بگیم 120 میلیون میشه چقدر هر یه واحد یه ساتوشی یه تومنه تک تومنی. هر یک میلیون ساتوشی که بهتون بده میشه یک میلیون تومن دقت کردین حساب کتابو پس اگه جای دیدین مثلا میگه بیاین همچین کاری بکنید مثلا تو این سایت به ازای هر یه بار رول کردن این مثلا تاسک 5 تا بیتکوین 5 به ساتوشی بهتون میدم یا صد تا ساتوشی میدم بدون که اگر یک میلیون ساتوشی بهت بده تازه میشه یک میلیون تومن که اصلا همچین چیزی نداریم یه ملیون پس این حساب کتاب رو داشته باشین جاهایی به شما پیشنهاد میکنن که بیاین مثلا این نرم افزار رو موبایلتون نسکنی رو لپتابتون نسکنی رو پی سیتون کنید هر از چندگاهی بیاین مثلا ساعتی یه بار این رولش بکنید اجراش بکنید و در قبالش مثلا 10 تا ساتوشی بگیرید، صدت ساتوش ساتوشی بگیرید یا آدمای دیگه ای را زیر مجموعتون تون آوردین مثلا اینقدام بهتون اضافه میکنه اینات مستاق واضح کلاهبرداری از ریسورس شما از کارت گرافیکیتون از برقتون از لپتاپتون از تمام منابع سخت افزاری شما استفاده میکنه و برداره به کار ماین انجام میده و فقط به شما یه چیز خیلی کوچیکی میده جلوی شما که شما بیاین ریسورستون در اختی اونها بذاری. خیلی حواستون باشه شاید پرداختی در قبالش باشه ولی در نظر بگیر هر یه ساتوشی و ده ده یه تومن دوازه هزار بیشتر ریال منظورا ارزش نداره که شما بیاین خودتون درگیری همچین چیزی بکنید با این کارتون شما سخت افزاری که گرفتین رو در اختیارش رو بدون که همین الان اگه مثلا لپتاپت خراب شه پیسیت خراب شه یا هر اتفاق برای گوشید بیفته شما چندین میلیون بعد هزینه بکنی تا این برگرده به حالت قبلیش در مثلا چند میلیون دادی که بیای مثلا چه میدونم 100 هزار تومان در بهترین حالت بگیری یه مقدار آدم شک میکنه دیگه عقل سلیم میگه که نباید همچین کاری رو بکنیم خیلی خیلی‌هاش هست که میاد به شما میگه که از این کلود ماینینگ‌ها هستند میاد میگن که مثلا ما یه سایتی داریم داریم ماین میکنیم اگر همین الان بیای بهت تو این رجیستر بکنی صد واحد میدیم به ازای هر دوستی هم که زیر مجموعه اضافه کنیم مثلا ده واحد بهت میدیم شما خب میگی هیچی نذاشتم دیگه میری بعد میخایس سرعت این هش ریتر ببری بالا برای ماینینگ یه میگه انقدر مثلا به من اتریوم بده یا BTC بده میگم میزنم حالا مثلا الان نزدیک انقدر بیت کوینه میریسی به اون نقطه که بخوای مثلا برداشت بکنی به نظر جذاب شده میگه نه اون زیر مجموعه ام بعد بخره یک کلک اینا سوار میکنند که بهتون پول ندن و جیبتون هم بزنن یا مثلا بیاین تو این سایت کلیک بکنین بیاین کلیک بکنین به هر کلیک انقدر بهتون پول میدم میگم شا شاید در بعضی موارد به شما پرداختی انجام بشه اما ته این داستان اصلا به نفعتون نیست سرتون کلا رفته و هیچ فایده‌ای براتون نداره اکثرا با مثلا سرمایه‌گذاری دریافت یه سودای خیلی غیر متعارفین تو دنیا مثلا یه درصد دو درصد در سود در مثلا حالا ماه ببخشید در کل دوره میبینه عدد خیلی پایینه حالا مثلا ایرانی هم مقدار سود بالاتره اما یه عددی میگن که طرف کف میکنه میبینه میدونم ده سال پولش رو باید بذاره تو بانک یه همچین چیزی رو بگیره تو ماه میتونه بگیره یه همچین چیزی باعث میشه که جذب کنه مخاطب تماع خودش رو و بیاره و ازش سوء استفاده کنه همیشه سنگ بزرگ نشانه نزدنه. دقت بکنید که این جریان دریافت بیت کوین رایگان تا ابد و ده ادامه خواهد داشت و به خاطر اینکه همیشه یه سری آدم تازه وارد وجود داره یه سری آدمی وجود داره که تو رویای خودش دنبال یه پول قلنبه یک دفعیه. و این امکان پذیر نیست دقت بکنید که همچین چیزی به این راحتی میسر نمیشه اگر میخواین توی حوزه کریپتوکارنسی درآمد داشته باشین میخوای یه گینی بکنی بهتون پیشنهاد میکنم مجموعه ویدیوایی که ما در خصوص معامله‌گری رمز ارزها کردیم و ببینید هیچ دلیلی و توصیه‌ای به خرید و فروش نیستا وقتی خودتون به این نقطه رسیدین این کار رو انجام بدید اما چارچوبشو بدونید چارچوبی که برای این متصبر شدیم و بدونید یه جنبندی بخوام بکنم این که ما بیت کوینی چیزی به نام بیت کوین رایگان ارائه بیت کوین رایگان بیت کوین مجانی نداریم و اگر چیزی هم پرداخت بشود به فرض محال انقدر با این حساب دو دو تا چهارته که براتون کردم انقدر این عدد کوچیکه که اصلا در قبال منابعی که در اختیارشون قرار میدین نمی عرزه. حواستون هم باشه، رو هر سایتی نرین کلیک کنید بعضا یه سری سایت ها وقتی که شما واردمون میشین رو کودش شرایطی رو دیده که میاد ریسورس شما رو اصلا بدونید که از شما اجازه بگیره در اختیار اون شبکه ماینر میذاره که بیاد چکار کنه از منابع شما استفاده کنه اگر توی سایتی رفتین دیدین یه دفعه سرعت لپتایتون اومد پایین داخت کرد گوشیتون نمیدونم یه اتفاقات غیر متعارفی افته بدونید که از اون سایت سریع بلاکش بکنید و وارد اون سایت نشین چیزی به نام بیتکوین رایگان نداریم نابرده، رنج، گنج، مویسه نمیشود خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید دوتا ویدیو مرتبط با این موضوع رو من اینجا براتون مارک میکنم میذارم بتونید ازش استفاده بکنید امیدوارم لذت برده باشین حتما تو کانال ما عضو بشین این دکمه سابسکرایب رو بزنید زنگولارم فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعات به لحظه با خبر بشیم هر سؤالی پیشنهادی دارین زیر همین ویدیو در کانال یوتیوب ما کریپتو فاندر یاد بکنید پاسخ و سآلت شما حتما داده میشه ممنون که تا اینجا ما رو دنبال کردید خدا نگهدار